Claus Iohannis, înainte de întâlnirea cu Viorica Dencil, PSD are tendina de a da vina pe BNR Video? resubliniere din Teleclaus Johannis a criticat joi, la Bacu, Există încă unei tendință accentuate în rândul PSD de a responsabiliza Banca Națională a României pentru nivelul ridicat al subliniere sublinierei pentru creșterea terea dobânzilor. Dacă observ m făcute declaracile de membri ai guvernului subliniere, de nemembrii ai guvernului la televizor, atunci putem să constatăm ce există o tendință accentuată în rândul PSD de a arunca vina pentru inflație, sublinierei pentru cre subliniere terea dobânzilor în curtea BNR. Există, în acela subliniere timp. O încercare la BNR de a explica mesurile pe care le-au luat ei, a afirmat Iohannis. f statului a declarat, la finalul dezbaterii cu tema viziunea tinerilor pentru viitorul României, că BNR trebuie să rămână o instituție independentă din punct de vedere politic, aceasta fiind o condiționalitate impusă de Uniunea Europeană. Dacă veni vorba de BNR, eu cred ce trebuie să înțeleagă toată lumea, inclusiv guvernul, PSD, presubliniere din telecamerei, subliniere ia sublinierea mai departe, ce cea mai mare calitate a BNR este independența. Este o condiție esențială de membru în Uniunea Europeană. BNR trebuie să fie independent. BNR nu trebuie să fac politic guvernamental, dar pe de alt parte, sublinierei asta le-am scris sublinierei în comunicat, este evident ce trebuie să vorbească sublinierei trebuie să încerce, în mesura independenței fie cruia, să ieri armonizeze politicile în interesul României, a adugat Claus Iohannis. Acesta a precizat că vineri va avea o întrevedere cu premierul Viorica Dencil pe tema armonizării politicilor BNR cu politicile fiscale guvernamentale.